نبت في شكلها ، نبت في قلبها ، دوبت في علاها نبت في, في كل حاجة حلوة فيها أنا بس إلي شفتها أنا بس اللي اشتركوا في